أهلا بكم ومرحبا بكم في قناة كرام. الفيديو لوم فيديو جديد من فبقوا معي إلى آخر فيديو. اذا عجبكم فاضغطوا على لايك اشتركوا في القناه وشاركوا الفيديو الفيديو اليوم اكثر عليكم افكار انا كنستعملها بشكل شخصي وكنسحب بها آه يعني الى اي شخص انه يتبت وزنه او ينقص من وزنه وحافظ عليه المده سنوات طويله بدون ريجيم وبدون اي مجهود هي مجرد اشياء بسيطه كنقوم بها بشكل يومي ولكن عندها نتائج فعاله خصوصا اللي الصبر صبر وعلى المدى الطويل اول حاجه ربما هذه المعلومه هذه كنسمعوها قليل وموجودين اشخاص ولا سمعوها ولا مره هي طريقه الجلوس لما كان جلسوا بشكل مستقيم وكان جلسوا بشكل مستقيم ما كتكونش عدا نفس الراحه ونفس الرفاهيه فكانوا كياكلوا كميه اقل اما اللي كياكل وهو منحني على الصحن فكونوا متاكدين انه يعني هو اللي كياكل اكثر فجلسي وجلسي باستقامه شوفي فرق كبير انك تاكل كميه اقل الشيء الثاني اللي أنا شخصيا كي نحسب الفرق يعني بواحد الشكل كبير ولا توقبت عليه كي لي أيضا فرق هو شرب الماء شرب الماء بشكل كبير بشكل كبير يعني هنا فقط كي بنلينا فرق ما بين الجوع حقيقة واش الجوع حقيقي او لا وش واش هي مجرد عادة او لا حقيقة هو جوع فشرب الماء كي على حرق الدهون كيعطينا الشعور بالشبع وفي نفس الوقت كي يساعدنا على نقصان الوزن أنا بالنسبة لي إذا قللت من الماء فكيفاني الفرق بشكل كبير وإذا استمرت على شرب الماء كنشوف أيضا الفرق فشرب الماء بالنسبة لي هو رقم واحد رقم واحد لأي شخص حاب أنه ينقص من الوزن دياله بدون حرمان وبدون تعب أو أنه يتبت الوزن ديالو كاين سداء جوج د البيضات سكر رشه ديال هيك بس هذينك برشيه بالسبا. يلا يلا. واخلي زناب. واخلي زناب. واخلي زناب. على فكرة أكل صحي أو لا أكل يعني اللي نحبذوه بعلى وزن ثابت هو ماشي ضروري هي وجبات خاصة أو يعني أو لك تكلفنا مال أكثر أو لا شيء يعني واجبات خاصة أو اكلات خاصة بالريجيم أبداً مجرد إشارات ولكن الرجيم الحقيقي أو الأكل الصحي الحقيقي هو كيبدأ من الدار أول حاجة فقط هو نفس الأكل اللي كناكلو نعملوه بسعرات حرارية أقل السلطة بدل ما نعملوها بالزبادي أو بالمايونيز نعملوها زيت الزيتون وعصر الحم الشوربة بدل ما نعملوه شربة كريمة نعملوا شوربه الخضار أكل فيه في سعرات حراريه اقل ف يعني مثلا بدل القلب في الزيت غادي نحطوه في الفرن هي اشياء بسيطه ان النشويات مثلا الخبز يكون خبز كامل الرز يكون كامل ويكون يعني واحد الكميه اللي هي مناسبه وخضر اكثر يعني هي اشياء بسيطه يعني اكل بسعرات حراريه مثلا يعني بدل ما غادي نعمل يعني حليب كامل الدسم نعمل حليب قليل الدسم مثلا هي اشياء بسيطة ولكن كتعطي فعالية اكتر و عليها دموع أكتر حيث ما كتكلفنا اي شيء وما فوق طاقتنا يعني ممكن اكلنا العادي غادي نستمر عليه ولكن انه فيها اكتر هذا هو الفرق اما الشخص يمشي كل مرة يشري اكل صحي فاصلا ما كيتبعش اكل صحي هذه من الاشياء اللي كتخلينا كنحافظوا على الوزن ان نحاولوا تكون اكلنا العادي ولكن بسعرات حراريه اقل الشيء الرابع او الحركه الرابعه هو عدم الحرمان ممكن ناكلوا اي شيء ناكلوا اي حاجه إن كان أكل ماشي صحي ولكن بكمية صغيرة مثلا ومن الأحسن لو كان في الصباح ولكن مشي بشكل يومي ولكن لو مثلا حبينا يكون في الصباح هكذا أو هذا يسمح لنا أنا لا نحرقوه هذاك الغير صحي كيف ما كان عندنا يوم كامل وكانت حرقوه اليوم كامل ما كيوصل إلا لو كنا حرقنا هذاك شيء الغير الصحي خصوصا لو كانت فيه سعرات حرارية أكثر فعدم الحرمان هو اللي كيشجعنا أننا نستمر على نمط صحي المدة أطول بدون ما نحسوا أننا كان أي نشو الحركه الخامسه اللي كتساعدنا على انقاص الوزن ايضا او اولا الثبات على الوزن وعدم زياده الوزن يعني هو الانشغال احنا ماكننبوش لهاد النقطه هذه ولكن كلما كنا منشغلين اكثر وعندنا اشياء اللي نقوم بها طوال اليوم هذا يعني يعني كان اسمح لنا اننا نكونوا مركزين على اشغالنا ولكن ملي كيكون عندنا فراغ اكثر كنمشيو المطبخ كل مره كنزورو الثلاجه كل مره كانثول الثلاجه كل مره وكنكتشف شنو موجود فيها كل مره وكنحسوا بنشوح طوال الوقت ولكن كلما كان عندنا شغل اكثر ومنركزين عليها اكثر ومنشاغلين طوال اليوم فالأكل ما كيكونش في أول القائمة هذه من الأشياء اللي كان نقصو بها الوزن بتوه بدون أي حرمان وبدون ما نتبعوا ريجيم ولكن هو أسلوب حياة اليوم كان عيد ميلاد باسكال ولا أعملناها عملناها بالليل هكذا يعني حتى في النهار يبقى لينا الوقت نستقبل الضيوف وهذه هي الخطوه السادسه هو ان توقفت على شيء اسمه يوم مفتوح يعني يوم مفتوح يعني ناكل فيه اي شيء ابدا ولكن يوم مفتوح في المناسبه فقط يعني في مناسبات أعياد ميلاد أو حفل أو عيد يعني هذا اليوم فقط هو اليوم المفتوح وجبة واحدة فقط مفتوحة ممكن نأكل فيها أي شيء يعني هذا كيساعدنا بشكل كبير على انقاص الوزن بشكل كبير ولكن لو كان كل أسبوع يوم مفتوح فإحنا كنكسرو عادة اللي لازم أننا غادي انتبتوها العادة هو انه يكون عندنا اكل معقول بشكل يومي ولكن لو كان مرة كل اسبوع غادي نكسر عادة بشيء اسمه يوم مفتوح فامتى نسمح نفسي انني ناخد هاد العادة احنا دائما كان يوم مفتوح في الاسبوع انا شخصيا يعني شفت انه اي شخص حاب انه تكون عنده عادة تكون عنده ارادة قوية وانه استمر عليها لمدة أطول. بالنسبة ليَّ إذن اليوم المفتوح كيكون يكون في المناسبة فقط وإما وجبة الغداء أو وجبة العشاء. ولكن العادة نستمر عليها هذا هو أهم شيء ولازم أنها تكون لمدة أطول ومنكسروهاش مرة كل أسبوع. هذا رأي الشخصي. وأكيد السحون تكون أصغر هكذا نضع فيها كميه أقل المدغ يكون أبطأ يعني هكذا كنحسو بالشبع وشيء آخر اللي هو مهم أننا لما الإحساس للجوع يتوقف يتوقفوا مباشرة ما توقفوش لما نحسو بإحساس الشبع ولكن كانت لما ما نحسوش بإحساس الجوع هاد النقطة هذه جربوها يبان لكم كبير لان الاكل حتى هو ايضا مجرد عاده مع الوقت تكونوا متاكدين ان الوزن ديالنا غادي ينقص واللي حب انه يثبت وزنه ممكن ياكل اي شيء بدون ما يزيد وزنه فالهدف عندنا مش الشعور بالشبع ولكن عدم الشعور بالشبع انا شخصيا انا كنثبت ايضا الوزن ان يعني هذه سنوات العشاء الا نادرا انا كنتعشى نادرا الا اذا كانت مثلا حفله او مناسبه فقط ولكن انا كان يعني هذه السنوات ما كنتعشىش بالليل حيت الحرق كيكون كي قليل ومع الوقت كانت تكون مجرد عاده وما كنفكرش اصلا واش كان شي شيء اسمي العشاء ف اللي حاب أنه يخفض الوزن إما أن بالين يكون أكل في وقت مبكر ويكون أكل صحي ولكن يمكن أنه يتوقف على أكل العشاء يشوف الفرق ويتبت الوزن